بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرا میں اس نئی امت مسلمہ کے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور شریعت یعنی بیسٹ پریکٹسز کے احکامات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں اسپیشلی فیملی سے متعلق جو جو نکاح اور اگر علیحدگی ہو جائے تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی پھر یتیموں کے لیے اور احکامات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ بھی کسی برائی طریقے سے برے طریقے سے وہ نہیں کرنا اور نکاح ہو جائے تو پھر اجدواجی تعلق کیسے چلنا ہے یہ سارے احکامات تھے جس کا مطالعہ کر چکے تھے اور اب اگر علیحدگی ہو جائے تو اس کے کیا کیا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اب اس میں پڑھتے پڑھتے آپ یہاں تک پڑھ چکے تھے ٹو ہنڈریڈ تھرٹی تک اس میں اب میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اب یہ انسٹیٹیوٹ جو جس میں اب اگلی نسل کی خدمت کرنی ہے اور پھر خود جو میاں بیوی ہیں جو بوڑھے ہوں گے تو ان کی خدمت بچوں نے کرنی ہے ان کی تو اس کے لیے اس کے جو سی ای او تھے چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہیں تو ان کے لیے یہ رسپانسبلیٹی شوہر کو دی تھی کہ وہی فائنینشیلی انویسٹ کریں گے وہی وہ خرچہ کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ اگر دونوں میں معاملہ نہیں چل رہا تو اب علیحدگی کا معاملہ چلنے لگا تو اس میں یہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے بھی اگر علیحدگی کا ایک ڈسیجن لے لیا ہے شوہر نے تو تب بھی تین مہینے کے لیے ایک یہ ٹائم رکھ لیا گیا کہ لازمی ہے بھی تمہیں تین مہینے تک انتظار کرنا تھا کہ اب اگر کوئی بچہ خاتون کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے اور اس طرح ان اگر ان میں ایک لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو دیٹ اس گڈ اس کی اجازت ہے کہ اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ نہیں بھی یہ آپ کے لیے اب جائز نہیں ہے ایک زیادہ زیادہ زندگی میں تیسری مرتبہ اگر ہو گئی تو بس ختم پھر تو معاملہ ختم پھر اب اس طلاق کو تیسری مرتبہ کینسل نہیں کیا جا سکتا اس میں ایکسپشن یہ بتائی کہ اب خاتون اس کے بعد اگر اس کا ان کا خاتون کا دل چاہے اور وہ تو وہ ٹھیک ہے کسی دوسرے آدمی سے اگر ان کی شادی ہوئی ہو اور پھر اتفاق سے ان سے علیحدگی ہو گئی ہو تو وہاں سے علیحدگی ہونے کے بعد پھر بعد میں ایک پرانا تعلق جو ہے وہ یاد آ جائے میاں بیوی میں پرانے جو تھے پھر دوستی ہو جائے تو ان میں نکاح ہو سکتا ہے جائز ہے لیکن یہ اجازت نہیں ہمیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جو بہت بری حرکت جو کی جاتی ہے کہ اب جناب وہ بندے کی لڑائی ہو گئی لڑائی ہوتی کا تین طلاقیں دے دی اس طرح کہتا ہے اور کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جناب دونوں الگ اور سب کچھ اب اس کے بعد پھر بعد میں روتے پیٹتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہو گئی اس کے بعد اب وہ علیحدگی کے لیے تو پھر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی میں کر لیتا ہوں شادی ان سے اور کر کے اس کے بعد ایک دن میں میں طلاق دے دوں گا تو پھر تمہارے لیے جائز ہو جائے گا شادی کرنا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ بھی یہ اس کی حیثیت بالکل ایک رینٹ پہ جو ایک ایکسانڈ ہوتا ہے یہ اس کی طرح کی حیثیت ہے اس پہ بہت سختی فرمائی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں یعنی یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ اگر تیسری مرتبہ اتفاق سے اور وہ بھی سوچ سمجھ کے طلاق دیتی تو تب یہ ہو جائے کہ وہ خاتون دوسرے شوہر سے شادی کرے وہ رہے زندگی ان کی چلتی رہے اور پھر اس کے بعد جا کے وہ اتفاق سے ان کی بھی علیحدگی ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کی اجازت ہے یو اس کیس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک اسپیشل سازش پلاننگ کے ساتھ جناب دوسرے سے شادی کی اور ایک دن میں طلاق دے دی تو یہ بالکل جائز نہیں اس کے لیے حلالہ کہا جاتا ہے اور انفارچونیٹلی بہت سے مذہبی لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے وہی اس کے لیے بہت گناہ بن رہے ہیں تو یہ اس سے بچنا ہے اور یہ بھی ایک واضح کر لینا چاہیے کہ طلاق یہ نہیں ہوتی کہ ایک ذہن میں غصہ آیا اور غصے میں چیخ کے بول لیا تو وہ ایسی کوئی طلاق نہیں ہوتی طلاق وہ ہوتی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے ایک ڈسیجن کے ساتھ عقل کے ساتھ پھر ڈسیجن لے کہ جی ہم یہ طلاق کرنے لگے ہم یا بھی اچھی طرح سوچ کے اور کر رہے ہیں تو وہ طلاق ہوتی ہے ایسی طلاق نہیں ہوتی کہ ہم جناب ویسے ہی غصے میں آ کے چیخ کے گلفظ بول دیا اور وہ ہو گئی نہیں اس طرح نہیں ہوتی تو اس چیز سے ہمیں بچنا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہمارے پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر بعد میں خیال آتا ہے یہ غصے میں کہہ کہ کے وہ ہو جی بچے بھی ہیں ان کا کیا کریں پھر آپس میں وہ دوستی اچھا چلو دو مرتبہ تو کر لیتے تیسری دفعہ یا بعض تو ایک ہی دفعہ میں تین طلاق کر لیتے ہیں تو یہ ایک غلط گناہ اس سے ہمیں بچنا ہے اب اس کے بعد یہ احادیث ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح فرمائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت فرمائی جن پر ٹیٹو بنانے والیوں اور بنوانے والیوں پر انہیں دھوکہ دینے کے لیے نقلی بال لگانے والیوں اور لگوانے والیوں پر سود کھانے والے اور کھلانے والے پر حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف طریقے سے لوگوں سے معاشی طور پر ان کی بینیفٹس کو اور ان کے جتنا ایسٹس ہیں ان پہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لانت فرمائی اور لانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہوتی ہے ایک آدمی پہ کہ بھی اللہ تم پہ کبھی کوئی رحم نہ فرمائے لانت کا یہ مطلب ہے ہمارے ہاں اردو اور پنجابی میں لانت تو بس ویسے ایک غصے میں کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم پر کبھی تم پہ عنایت نہ کرے تو اس نیت کی ہے اچھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین بھی جو ٹیٹو بناتی اور یہ بنوانے والیاں کہ یہ خاص طور پہ نئے نقلی بال لگا کر تو بس وہ یہ ظاہر کرتی ہوتی تھیں کہ ہم جی جوان ہیں اور اس چکر میں مقصد یہ تھا کہ چلو جی اور دوسرے سے شادی ہو جائے تو یہ بھی اس سے فراڈ کا مقصد ہوتا تھا کہ چلو جی اس طرح سے ہم رہیں اور شوہر سے بینیفٹ لے لیں ان کے بارے میں فرمایا اس طرح سود جو کھانے والے یعنی جو لون دیا اور پھر اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اسی طرح ان کے کھلانے والے یہ وہ ان کے ایجنٹ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کو بالکل گھیرتے تھے کہ وہ بھائی یہ تم لے لو قرض اور یہ اور اس پہ اس طرح سے سود کے ذریعے یہ کرتے تھے کہ ان کا پوری پراپرٹی کو لے جاتے تھے تو ان کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح فرمائے ایک اور روایت میں دیکھیں اقبا بن عامر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں تمہیں کرائے کی سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں صاحبہ نے عرض کیا کہ جی ضرور یا رسول اللہ فرمایا وہ حلالہ کروانے والا اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لانت فرمائی ہے جس کے لیے حلالہ کیا جائے تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ اس کی حیثیت بالکل کرائے کے سانڈ کی طرح ہے یعنی یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہوں تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ ان ان کو بھینسوں کو یا گائے کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے سانٹ جو ہیں ان کو رکھا ہوتا پھر کرائے پر دیتے ہیں کہ چلو بھائی تم یہ بھینس اور بھینساں جو ہے یہ آپس میں ان کا تعلق ہو جائے اور اس کے لیے پھر وہ کرایہ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو حلالہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرما دیا ہے کہ یہ بھی بالکل اس سانڈ کی طرح ہے کرائے پہ تو اس پر لانت فرمائی ہے کہ جو شخص یہ کرے اور کروائے تو ان سب کے لیے یہ بہت بڑی لانت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرمائے گا اب سوچ لیں پھر اس کے بعد جن کو ایسا ذوق کر لیں اور بھوک ہیں پھر یہ ان کی مرضی ہے اب طلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر اس عدت کا خاتمہ ایک ججمنٹ پیریڈ جو ہے یہ تین مہینے کا اس لیے کیا گیا تھا کہ ان میں اچھی طرح اور سوچنے کوئی لڑائی جھگڑا ختم ہوتا تو ہو جائے اور بچے بھی اگر خاتون کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے ان کے جو بھی اس زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ واضح اس طرح ہی ہوتا تھا آج کل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جی کوئی بچہ ہے تو نہیں خاتون کے تو اس میں مزید ارشادات یہ بھی آئے بسم اللہ الرحمن رحمٰن الرحیم ویزاط طَلَّقْتُمُ تمسا فبلغ فبلغنا عجلهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فامسکن سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بھی معروف ومن ومن ولا تم سکو ہنّا زرارَتا تدو و من وم یف ال کا فقط تت وسکرو نَط اللہ علیہ کم و منزل علیہ کُم من الکتابی وحکمتی یا کل شعین علی اور جو جب تم عورت کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم ڈائے گا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے یعنی اب یہ جو حرکتیں ہیں میاں بیوی میاں میں آپس میں معاملے ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو پورا ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا یعنی اب یہ ہوا کہ اگر مثلا پہلی مرتبہ طلاق ہوئی ہے دوسری یا دوسری مرتبہ بھی ہوئی ہے ایسا حرکت ہوئی ہے تو پھر ایک یہ لمٹ رکھ دی گئی کہ عدت کے ہوئی جو تین مہینے کا پیریڈ ہے عام طور پر تین مہینے کا ہوتا ہے یعنی ظاہر اس سے کچھ مہینے کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جب طلاق کا یہ سورا طلاق کو آپ اگر پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب خاتون کا کوئی زواجی تعلق نہ ہو اور پھر پیریڈ آ جائیں پیریڈ ختم ہو جائیں تب جا کے طلاق ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم ایسے غصے میں اپنی طرف سے ایک گالی کے طور پر شوہر کہہ دیتے ہیں تو ایسی حرکت نہیں کرنی یہ اس صورت میں ہوتی ہے طلاق تو اگر ایسی حرکت ہوئی ہو تو اب جب پیریڈ ہو گیا تین مہینے کے اندر اندر اب ان میں تعلق ٹھیک ہو گیا رکھنا چاہو ٹھیک ہے دیٹس اوکے اور اگر ورنہ پھر رخصت ہو جائیں گی چلی جائیں گی خاتون اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے یہ حکم اچھا خاتون پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوکس کیا کہ اکثر ٹائم تک یہ رہا ہے دنیا میں کہ وہ مردوں کی ایک فائنینشیلی زیادہ حیثیت رہی ہے اور زیادہ معاملہ رہا ہے تو پھر وہ اسے عام طور پر خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو اس لیے ان پہ کیا لیکن اس سے یہ بھی چیز کلیئر ہوتی ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایسی حرکت کر رہی ہو تو اس پر بھی یہی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بتا دیا کہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں چاہے شوہر کرے یا بیوی کرے اپنے ساتھ اور اس کا پھر جو بھی رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور ان کو پھر جو سدائیں ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا طے کی ان کے لیے ان کو پھر ویسے ہی پھر اس میں جو, جو بھی اس وقت پھر آخرت میں بہت سزا ہوگی گئیں گے. یہ خود یاد کر لیجئے و عزا تقتمنسا فبل اغنا اجلا ہنا فلا تلو ہنہ این کہنا ازواج ہن ایزا ترا دو بین ہوں بالمعروفی ذالکا یو بہی من منکان ذالکم ازکم و اتحر و اللہ تملا جب تم عورت کو طلاق تو اور اپنی عدت پوری کر لیں تب اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے قدیم شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں جب وہ دستور یعنی مخلص شرفا کا طریقہ کار کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائے یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی یہ تمہارے لئے زیادہ شائستہ اور زیادہ پکیزہ طریقہ اور حقیقت یہ کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یعنی ہوا ہے کہ طلاق ہو گئی عدت ہو گئی خاتون نکل کے چلی گئیں اس گھر سے اپنے شوہر کے گھر سے چھوڑ کے آ گئیں ابھی پہلی ہوئی تھی طلاق جب چلیں دوسری بھی ہو گئی دوسری مرتبہ بھی ایسی حرکت تو پھر بھی یہ اجازت ہے کہ پھر بھی اس وقت شعور میں آ جائے خاتون کو بھی اور شوہر کو بھی تو تب بھی نکاح کر سکتے ہیں یہ جائز ہے اور پھر یہ حکم اس خاتون کے جو بھی پیرنٹس ہیں یا جو بھی ان کے اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اگر وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہیں نکاح تو کرنے دیں اس میں آپ زبردستی نہ روکیں یہ ہمارے یہاں بڑی آپس میں ایک بڑا معاملہ لڑائی جھگڑا اور ایسا چلتا ہے سلسلہ اور اس کو اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ جو ہے وہ بنا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا اور بتا دیا کہ بھی یہ چیز جو بھی سچ مچ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ سے ملنے کا جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ بھی یہ احتیاط کرنا اور جو نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں مانیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر خود ان کی جو بھی سزا ہے وہ ہے ہو جائے گی پھر اسی طلاق سے متعلق کچھ اور احکامات ہیں اس کی اسٹڈیز ہم اگلے لیکچر میں اسے کنٹینیو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ